У четвертій годині 1 жовтня одвір двоповерхового 16-квартирного будинку в Інгульському районі Миколаєва влучив касетний снаряд. Пошкоджені стіни, вибиті вікна, зруйнований дах. Один гараж згорів разом з автомобілем, інший просто розлетівся на шматки. На його місці лише купа речей. «Яснєрівського району я біженець у дочки тут квартирував, і тут, і тут знайшли брати що і врагів не треба, такі брати наші. Приїхали служби, приїхало наше інгульське управління. Сказали, що будуть нам оказувати якусь підтримку. Обіцяли, видали вже нам плівку для того, щоб ми вікна закрили. А потім обіцяють ще зробити дах, але це буде не так швидко. Посадав у нас малесенький хлопчик, йому всього три місяці. І порізе на обличчі. Забрали їх у лікарню, мама дуже його морально постраждала. Вона дуже злякалася, напевно, і якби зараз вони її приводять до тями. У нас четверо малолітніх дітей у будинку. Вони теж злякалися, ви ж розумієте, що це все просто так не проходить. Чотири години ночі був зрив, окна повило, все посипалось. Что-то, что-то, что-то ужасное, конечно.